Скажіть, які у вас новини? Наш батальйон «Свобода» наразі перебуває на Бахмутському напрямку, безпосередньо на околицях Бахмуту. Ситуація на фронті непроста, але контрольована і стабільна. Якщо так коротко сказати, то за останні декілька днів зафіксовані Понад 150 тривацьких зіткнень на Бахмутському напрямку. Це понад, понад 20 за день. Іде. Якщо ми говоримо про артемарійський обстріл, то це незліченна кількість. Та все ж в порівнянні з попередніми тижнями, то кількість зменшується. Про що це говорить? У ворога бракує снарядів, є снарядовий гомод. І відповідно це все впливає нам на руку. Ем, якщо, ми, е, якщо ми говоримо про кількість та якість тих е, снарядів, то знову ж таки е, радянські зразки снарядів і ті, які надходять зараз нам, то це дві великі різниці. Наші хлопці, е, наразі вже хлопці з батальйону Свобода, навчилися з другого, другого залу влучати точно в цій з похибки до півтора метрів. Це колосальна, колосальна робота, колосальна якість. І щоб до розуміння, з одного вдавого такого замку можна відправити до 20, а то й понад 20 окупантів одразу на концерт до Кобзона. Або ж як мінімум, як мінімум вивести їх з боєздатного стану. Розкажу таку нещодавно коротку ситуацію. Наші хлопці виявили Наші хлопці з батальйону «Свобода», саме випломаршники, виявили ворожий, ворожий мінометний розрахунок. І наші інші хлопці з артилерійських підрозділів в той, же момент, в той же момент почали свою роботу працю і дуже швидко, дуже швидко з другого замку потрапили точно в ціль. Це не може не тішити, не може не тішити. Та все ж розмовлятися е, наразі не можна, адже ворог, е, ворог є на підступах. Е, ворог все рівно залишається сильним, ось, хоча і е, демотивованим, дезорієнтованим в певних моментах. І ті ж чмовики або ж вагнерівці, які протистоять на цьому напрямку, Незрозуміло, за, за що вони воюють і що вони хочуть досягти в подальшому. В подальшому досягти зрозуміло, але за що – неясно. Тож, наші хлопці зрозуміло, що вони стоять за вільну, сильну Україну, за перемогу над одвічним ворогом і про їхню майстерність – Ну, я думаю, в подальшому будуть складати легенди і пісні. Тому що... Тому що кращої мотивації, ніж захист е, родини, різних і країни, важко собі уявити. Е, наразі, наскільки мені відомо, е, то е, був зустріч президента Польщі у Львові з нашим керівництвом країни і відповідно по результатам цієї зустрічі вже є певні якісь домовленості з приводу постачання вже важкої броні на лінію фронту, на лінію зіткнення зараз. Тож якщо врахувати майстерність хлопців, і батальйону «Свобода» також. Я переконаний, що і в інших підрозділах ховці теж дуже вмотивовані і надзвичайно вміло використовують наявні засоби. Для знищення окупанта, то якщо переможете цю майстерність і на нове постачання високопасної, високоякісної зброї нафтівського зразку, то я переконаний, що перемога довго чекати себе не змусить ми однозначно переможемо і вивімо цю нечість ну як мінімум як мінімум до кордону України Пане Романе справді була зустріч Володимира Зеленського і двох президентів несподіваної у Львові ніхто про це заздалегідь не знав ми розуміємо чому E, і 14 танків ми отримаємо, леопардів, але от ви, як людина, яка бачить e, війну на власні очі, чи, чи того достатньо? Скільки би цього треба було? 300, як каже Валерій Залужний, чи більше, щоб, щоб власне, закінчити цю війну пошвидше? Ну, наскільки мені відомо, мова йшлася там про роту танків типу леопардів. Ось, однозначно, однозначно 14 танків це ну, не є та кількість, яка надзвичайно потужно зможе протистояти ворогу, адже в них танків нехай вони старіші, нехай вони радянського зразку, але все ж таки це танк, це важка броня і в них їх тисяч. Тому про 14 танків, як на мою думку, це початок. Початок великих поставок. І цей початок попаданий. Тому що, якщо врахувати, що раніше Україні надавалася допомога і в озброєнні, і в іншого характеру, то озброєння важкою бронею надавалося не так сильно. Важкою новітньою на тісто зразку. Про кількість танків можу сказати єдиний. Чим більше, тим краще. Тому що наші хлопці, і, до речі, хлопці в батальйоні нашому «Свободі» є теж е, дуже вдалі танкісти, дуже гарні танкісти, які зможуть сісти, опанувати цю е, машину і нанести нищівного, наголошуючи ще раз, нищівного е, враження ворогу. Тому що, якщо нам відомо, то по технічним своїм характеристикам танк ну, парк, він на порядок маневреніший, ніж танки радянського зразку. Ті, які лежать в основі Кацарської армії. Тому про конкретну кількість сказати дуже складно, але чим більше, тим краще. Якщо це буде батальйон, якщо це буде бригада танкова, якщо це буде 5 бригад танкових, то це ж тільки нам на руку і тільки пришвидшить, пришвидшить нашу перемогу та захистить наших хлопців від своєю бронею від ворожих куль, ворожих, ворожих послідів. Якщо, знову ж таки, трошки повторюся, врахувати про те, що хлопці реально гарно навчені і якщо перемножити це на новітні, новітні озброєння, чи то танкове, чи то артилерійське озброєння, міномети, САУ, гаудиці. Ну, і перемножити це на майстерність наших бійців, так як я говорив, що, наприклад, наші хлопці свободи, то з другого залпу. То про, яку, про яку ми можемо говорити тут рівноцінність і рівність? Ми однозначно... Краще навчені, ми однозначно вмотивованіші, і ми нанесемо їм цього враження. Тому давайте більше танків, а ми зробимо свою роботу якісно.